На Хмельниччині збільшилась кількість випадків утруєн чадним газом. Чи винні у цьому генератори і де правильно їх встановлювати, аби попередити біду? Хочуть перейти до іншої церкви. Частина жителів кількох сіл Сатанівської громади організовують голосування про перехід з Української православної церкви до Православної церкви України. Бачила, як розстріляли дітей, що розповідають вимушені переселенці, які оселились у будинку милосердя у городку. Виконуючи бойове завдання під Бахмутом Донецької області загинув командир кулеметного взводу роти вогневої підтримки Віталій Оржиховський. Чоловік родом з Наркевецької тергромади. Про це повідомила голова Наркевецької селищної ради Любов Гула. Віталію Оржиховському було 48 років. У боях під Бахмутом також загинув Артем Алексієв, чоловік родом села Гончариха Старосинявського району. Проживав у багатодітній родині. Артем 2002 року народження. Про це повідомили у прислужбі Старосінявської селищної ради. За їхньою інформацією ...ю долав ЗСУ Артем Алексій вступив у березні 2021 року. Станом на 15 грудня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 96 російських військових. Противник втратив 2975 танків та 5946 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1943 артилерійських систем, 406 реактивних систем залпового вогню та 211 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими Знищено 281 літак, 1644 безпілотних літальних апарати та 264 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн – 4563 одиниці, спеціальної техніки – 172. За 295 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів, збито 592 крилаті ракети.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 Дуже чутливі діти, звичайно, то що їм достатньо невеликої концентрації в навколишньому сертовищі продуктів згорання у цих цього овчадного газу, і вони відразу відчувають. Е,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 Зараз багатьом людям неможливо прийти, і зараз ви пропонуєте, щоб ми проголосували. Значить, якщо голосування буде, значить голосування буде по паспорту, який приписаний на юринцях і покрівці. Так, Все так, так більше немає юрець, питання. Покрівка і церковні вимоги, що є не інших конфесій, не ті, які люди Це зрозуміло так. нам на зборах. Домовляються, що вирішить день проведе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 У Городоцькому будинку милосердя доглядають за хворими, лежачими і хоспісними пожильцями. Мешкають тут і вимушені переселенці. Харків'янці Галині Скопінцеві, 85. Вона, каже, має букет хвороб і тут нею опікуються. Поліартрит, бронхіальна астма, друга група, гормонозалежна. Тут вони нянькаються з усіма. Обов'язково кожного дня перевірка тиску, температури. Жінку привезли сюди з Полтавської лікарні, куди вона потрапила після травм під час обстрілу в Харкові. Оце було все здерте, тому що чомусь мені заманулося припасти на бетонну плиту. Укриття у нас не було, були у сусідів, до сусідів ходили всі, хто там поміщався, сидячи, лежачи, як угодно. Цим, цим спасалися. За її словами, обстріли були постійні. Від її багатоповерхівки, каже, залишився лише один під'їзд. Та найстрашнішим з усього, що бачила, розповідає, був розстріл дітей, які йшли в крамницю по хліб. Двоє діток йдуть по дорозі і вдруг лягають, бо їх розстріляли. Це не укладається в голові. Дітей, які йшли в магазин за батонами. Свою пенсію жінка віддає будинку милосердя. За їжу і медичний догляд. Харків'янин Вадим Тютя не має змоги платити за перебування. Розповідає, потрапив сюди після ампутації ноги. Я хотів бігти в бомбосховище, але десь стояв там і впав. Просто вона оніміла. я і це не міг. Нікуди. Із його слів, він православний, та з лікарні його забрав до себе додому католицький священик і направив його в городок. Директор будинку милосердя, настоятель парафії отець Віктор розповідає, у допомозі не відмовляють нікому, незалежно від релігійної приналежності та платоспроможності. Він чоловік без ноги, немає, немає в праці, немає ні пенсії, ні зарплати, нічого. І це якби був єдина можливість порятунку для нього. Від 24 лютого до їхнього будинку приходили, приїздили по допомогу чимало людей і допомагали всім. Благодійниками стали католицькі священики Європи, Америки та прихожани, каже священик. Я звертався, наприклад, до священиків, що поможіть нам, і люди приносили на парафіях продукти, медичні речі, памперси, багато тих речей, про котрі ми просили, і це було дуже багато людей. І могли приймати сюди. За його словами, скільком людям допомогли, не рахували. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина. Сьогодні ми будемо пласти новорічну цукерку. Вона платиться на проволоці та не дуже складно, тобто дуже легко. Для початку треба обрати.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 В мене є захоплення, це бісероплетіння, та саме їм я вирішила допомагати Збройним силам України. У мене є сторінка в інстаграмі. я продаю свої роботи та всі зароблені гроші відношено допомогу ЗСУ, передала понад 20 тисяч гривень. Війна застала сім'ю Ксенії у Покровську Донецької області. Звідти родина евакуювалась до Хмельницького, розповідає партнерка освітньо-культурного центру Романа Цісар. Спочатку дівчинка відвідувала у центрі уроки англійської мови, а згодом і сама запропонувала проводити майстер-класи з бісероплетіння. Ми, звісно, прийняли цю пропозицію, і на сьогоднішній момент дуже багато діток задоволені роботою з Ксюшою. Ксюша долучилася до збору на антидронову рушницю. Кошти, які вона передала, це близько 2 тисяч гривень, це виручені безпосередньо з продажу її, скажімо так, виробів, які вона робить на...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 Співачка Юлія Рознін допомогла відтворити мою мрію. І тепер в мене бігає чорний комочок в серсті. Англійський кукер-спаніль звати його Верактар. Він допомагає мені не відчувати себе самотньо. Наталія Паляниця, Олександр Горішевський. Суспільне новини. Хмельницький.